Привіт, козаки! Почався режим гравітація, а це означає що? Що, ну, ви самі мусили мені відповісти. Гравітація — це як мінімум фан-режим, а як максимум чудове проведення вільного часу. Тому в цьому відео я розповім вам про тактики гри у цьому режимі, про способи ефективного завдання Шкоди, та як і куди стріляти, щоб відкинути вашого супротивника на Марс. Ну, і ще в цьому відео я поділюсь з вами популярними тактиками гри. Бажаю вам приємного перегляду. Почнемо, напевне, з завдання Шкоди. Зазвичай ми просто стріляємо у танк супротивника і наносимо Шкоду на кравітація мене позбавлені цієї можливості. Стріляйте в принципі як зазвичай, але будьте обережні, вицілювати ворогів буде набагато складніше. У цьому не невагомість. Через неї танки розкачуються та нахиляються у різні боки, що може призвести до непробиття броні. Однак ми можемо використати і інший спосіб завдання шкоди. Якщо у вас є такі танки, як Маус, ЄСТО, Яга ЄСТА і інші важкі мастодонти, сміло беріть їх і виходьте у бій, щоб почати таранити. Так, таранити, тому що шкода від тарану у цьому режимі підвищена. Беріть один з вище перерахованих танків і просто їдьте на ворожі ВТ. Навіть якщо ви боїтеся злитися майже одразу, то не переймайтеся у вас ще в ангарі є сотий. Звісно ж, я не призиваю вас просто впаруватися і здихати одразу. Старайтеся якось довертати корпус або башту, щоб у ворогів було менше шансів вас пробити. Якщо хочете пофармити, запрошуємо на 8 рівень. Там є вк 16801 п На якому таранити супротивників так само весело, як і на Маусі або є 100 Однак не забувайте в обладнанні ставити слот на підвищення шкоди старану. Буст шкоди буде не такий великий, проте буде все одно Но приємніше завдавати більше шкоди, ніж однаково. Якщо граєте Ягою, можете навіть не їхати так само, як на німецьких важких танках. Ти можеш взагалі залишитися на нероспауні і однокнопочний геймплей буде цілком можливий. Стійте, поправка. Двокнопочний геймплей. Тому що ще вам буде потрібна кнопка стрибка, яка є на усіх СТ, ЛТ і ПТ, окрім важких танків. Так, і їх трохи обділили. Так, що ж треба робити, коли ти стоїш на спауні? Поки ти перезаряджаєшся, твої союзники вже їх засвітять. А ми що? А ми нічого, просто не низкаємо цю можливість, злітаємо у небо і якщо ми граємо з ПК, беремо з в автоприціл. Завдяки чому наша гармата, незрозуміло чому, повністю зведеться і ми можемо майже 100% влучити у ворога. І як ми це називаємо? Не баг, а фіча. Тому сміло використовуйте. З телефонів і планшетів це зробити складніше, але все ж таки можливо. Так само стрибаєте і берете в приціл ворожий танк, але при цьому ще зажимаєте області екрану, яка відповідає за вільний Огляд під час їзди. Ну а потім просто робимо постріл. Будучи на телефоні, головно тримати приціл на танку. Інакше снаряд поводить не туди, куди ви хочете, але можна також і без ведення канати. Цей спосіб стрільби працює на усіх ПТ у грі. Далі поговоримо про те, як правильно відктати ворогів. Почнемо, мені здається, з того, що при непробитті ворожого танка, а тим паче при рикошеті, він розкачується сильніше, аніж коли ми його проб'ємо. Тому, якщо ви не знаєте, що робити з ворогом і не можете його пробити, стріляти йому в башту або просто у ракошетну зону, щоб затримати і не дати змогу нормально на вас націлитися. Ну а ти спокійно можеш втекти подалі і перегрупуватися зі своїми союзниками. Якщо ти граєш Шеріденом ракетним, пробуйте у таких випадках стріляти у ворога ракетами, тому що вони відкидають танки набагато сильніше і далі. Це видно по якимсь легким танкам, по типу батчата, Шерідена і усьому в сьому дусі. Та навіть тяжкі танки воно відкидає дуже добре, тому не треба забувати про ракети. На тему тактик можна розмовляти годинами, проте я розповім вам про основні. Деякі з них використовую і я. Почнемо з тактики гри на середині ракетному. На початку бою відвертайте башту назад і їдьте на якийсь трамплін у вигляді бархани, у пустелі або якогось підвищення рельєфу, на якому можна злетіти у небо. Коли ми будемо вже у повітрі, стріляйте назад, щоб відштовхнути себе ще далі. Це можна використовувати як і на землі, так і у повітрі, щоб відірватися від переслідування ворогів. Такий спосіб переміщення дивитися по мапі може допомогти вам або відправитися швидко в ангар або засвітити усіх ворогів. Але тут треба бути обережним і випадково не заїхати прямо до супротивників, бо треба реально зміти керувати танком. Ця тактика підходить більше для фану у режимі, інакше що б ми тут робили? Спосіб другий: він полягає на використанні різних позицій, які у звичайних боях зайняти не вийде. Такі позиції є на стародавніх пірамідах, Ель Аламейні, а також в промзоні. Якраз позиції, куди можна потрапити використовуючи стрибок на різних танках, ви бачите на екранах. На стародавніх пірамідах позиції більше під для пт з яких так непогано виходить настрілювати. Це якщо дивитися на обидва розпавлени. Та позиції для СТ, якщо дивитися на кут мапи на їхньому напрямку. На інших мапах позиції універсальні для кожного класу техніки, окрім ПТ. Спосіб третій. Він полягає на знищенні танків супротивника, стрибаючи під ними або на них. От, наприклад, ви зайняли позиції на промзоні на даху цього підприємства і стрибаєте з нього на ворогів. Або інший приклад. На вас зверху летить якийсь танк, і ви можете стрибнути під ним, щоб просто завдати шкоди або навіть знищити. Це треба робити, якщо у вас достатньо маси та хороша броня. Цього немає, і сенсу робити цього теж не буде. Також, якщо граєте взводом, можете відкидувати пострігами супротивників у вашого співзводного, щоб нанести їм більше шкоди або навіть знищити. От вам кілька прикладів такого знущання над ворогами. Це виглядає не тільки епічно, а й дуже кумедно. Все вище перераховане працює також із танками рівнів нижче, окрім Шердена ракетного. На цьому я закінчую. Мені здається, я трохи допоміг новачкам дізнатися про щось нове про режим, і вони тепер більш-менш освоїлися у ньому, і грати їм буде трошечки легше. Відео коротке, але треба ж якось повертати актив. Не забувайте підписуватися на канал, якщо сподобалось відео, та переходьте на наш DS-сервер. Там ми чудово спілкуємося, граємо разом у госі, регочемо з мемів, ласкаво просимо. Дякую вам за перегляд цього відео до кіця. Ну а з вами був Роман, Побачимось в наступному цікавому відео.